Yes. Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, Vlad, он же попадает и Συμβουλέ! Ελά Σίγουρα. Έλα το πέκτη πίσω! το πίσω! το και πάμε πάμε. να είναι να εγώ ήρθα αρχή άμα δεν με πάρει το Μπράβο, πού πάνω, δώ το κέρδο. Γεια